Ми чекаємо ось новин з чергового Рамштайну, і будемо сподіватися, що вони будуть добрими, і нове озброєння від наших партнерів західних надійде. Хочемо дізнатися, що у вас, власне, відбувається зараз на лінії фронту, які новини у вас там, і як зараз тримається Бахмут? Підрозділи Сили Свободи, конкретно мій батальйон був здійснив приміщення, тому мене там на тому напрямку немає, німого підрозділу, але... І є наші підрозділи Національної гвардії України, і володіючи певною інформацією, можу сказати, що в самому місті Бахмут пекло йдуть тривалі бої за кожен метр цього міста. Також на фланах тиск противника посилюється, але незважаючи на це все, Сили оборони України, що Національна гвардія України, що Збройні сили України чи інші військові підрозділи активно продовжують знищувати ворога на всіх напрямках та на кожному метрі нашого Бахмута. Противник застосовує ну, не те, що нову тактику, він застосовує тактику малих штурмових груп, також відомо, що підрозділи ЧВК «Вагнер», які воюють безпосередньо в місті Бахмут, є випадки, і це можна сказати навіть в системі, що штурмова група там, до 10 чоловік, якщо з, неї, з цієї групи загинуло 8 їхніх, Військовослужбовців то двох не евакуйовують, а просто доповнюють цю групу і не дальше пробують втимувати наші позиції. Ось така ситуація на даний момент в Бахмуті. Ну, вагнерівці, про яких ви згадали, вони зазвичай штурмують сам, саме місто, центр, зокрема, але є повідомлення, зокрема від Інстутовичньої війни, що намагаються все ж таки проводити якісь там певні штурмові е, дії, або не, навіть не штурмів неправильно, обхідні дії, скажімо так, на відстані в 15-10-15 кілометрів, е, там десь на схід, на захід, от по тому напрямку, намагаючись все ж таки якось ну, напівоточити місто. Тут йдеться, до речі, про трасу життя, так звану 05-06, що теж намагається захопити. От ви сказали самі, що ви безпосередньо не в самому місці, а десь, напевно, поблизу. Що навколо самого міста відбувається? Ну за рахунок ЧВК Вагнер. Чи їхні є підрозділи на флангах міста, там чи на іншому Бахмутському напряму? Бо так є взагалі. Там досить зміщена кількість підрозділів. Там є регулярні війська, що в самому місті, що на його фланах, таке само підрозділи чоловіка Вагнер. Враховуючи попередні події, мабуть, швидше всього ВК «Вагнер» був частково чи повністю підпорядкований регулярним військам Російської Федерації з метою кращої взаємодії та кращого здійснення наступальних дій. Підрозділи Російської Федерації досить ну, сильно бояться нашого контрнаступу, враховуючи ту сьому яка була утворена нас в державі. Вони ж нас слухають, тому укріплюють дуже сильно свою першу лінію оборони, другу лінію оборони, а також вже третю лінію оборони. І хочеться також сказати, що всі їхні підрозділи не вони хочуть нас взяти в. Грубо кажучи, там кільця Бахмут чи повністю знищити. Але їм це не вдається, тому що е, наші контрдії, які ми проводимо, е, наші війська, які проводять проти них, вони є на даний момент успішними, і ніхто не збирається їм віддавати якусь там територію нашої там метри землі в Бахмуті. Два а то, що там є, тимчасові якісь е, переніж тимчасова. Ініціатива у когось з наших підрозділів, чи у них, ну, це всього з нас бої, тому що вони дуже динамічні. І відповідно, неможливо тримати постійно одну і ту саму вулицю, той самий метр. Тому деколи ініціатива переходить до них, а деколи до нас. Але це все динамічно, і це ще ніяк не вирішальна стадія бою. Михайло, а що ви можете сказати взагалі про їхні втрати? Наскільки сьогодні вони серйозні? Судя. Ви чуєте нас, Михайло? Так, так. Що ви можете сказати Чую. про втрати ворога? Ну, і от теж ви казали про їхню взаємодію вагнерівців і регулярних російських військ. Наскільки їм вдається ефективно діяти? І наскільки вам вдається ефективно їх нищити? Втрати ворога просто колосальні. Ви повинні розуміти той факт, що сили Російської Федерації, там, неважно які там підрозділи, вони взагалі десь на відсотки 80-90 не евакуйовують своїх поранених військовослужбовців. Тобто вони їх залишають на тих же самих позиціях, на тих самих місцях, де вони отримали поранення, і вони там, як правило, помирають. Тобто їм абсолютно байдуже на своїх людей, вони цією тактикою масового м'яса закидати наші позиції. І ми їх дуже ефективно нижчимо, що в стрілецькому бою, що в артилерійському бою, чи в якийсь інших видів бою. Тому, на відміну від них, нам кожен солдат дорогий, тому приходиться продумувати добре логістичні шляхи по медичної евакуації. Але те, що ми спостерігаємо зі сторони противника, це їхні люди просто трупи лежать, на позиціях і їхні ж люди нові які не йдуть до нас на штурм чи заходять на свої позиції не йдуть просто по своїх тілах така ситуація. ну і на сам кінець щодо людського фактору зрозуміло от щодо забезпечення якось картинна зміна динаміка взагалі за вашими спостереженнями щось міняється в плюс чи в мінус е от, по зброї по е розвідці я не знаю по іншим засобам так звичайно у західні партнери все що вони нам дають. Ми вже частково на фронті, або воно готується до фронту, тобто всі там спеціалісти, які освоювали нові зразки техніки західного, західних зразків, вони вже не інтенсивно користуються. Відповідно, системи вогню чи бронетехніки західних партнерів в рази перевищують техніку зразків Радянського Союзу, тому що це дуже відчутна допомога, і відчутно нам допомагає знищувати ворога. Зрозуміло. Вам гарного дня і дякуємо за можливість поспілкуватися. Дякую. Михайло Крижанівський, командир батальйону Сила Свобода, підполковник Національної гвардії України з-під Бахмуту щойно спілкувався з нами.